20 літрів борщу та 400 вареників сьогодні будуть відправлені на блокпости військовим та бійцям тероборони. Трудовий колектив однієї з загальноосвітніх шкіл Костянтинівської громади безкоштовно готує для захисників такі обіди щоденно. Готуємо обід для наших захисників. Будуть вареники з картоплею і з такою смачною капусточкою. Бачите, яка гарна. Буде смачно-смачно. Всі наші хлопці відразу ворога переможуть. В меню борщ, бульйон, супи, вареники і пиріжки відповідно до наявності продуктів. Їх постачають місцеві жителі та підприємці села. Готують вчителі та технічний персонал у їдальні школи. З першого дня війни наш колектив зайняв дуже активну позицію по допомозі нашим захисникам. Починали з облаштування бомбосховища, потім розбирали гуманітарну допомогу, яку приносили наші односельчани, а тепер ми всі працюємо на кухні. Зазвичай ми приходимо, як на наш звичайний робочий день, о пів на дев'яту починається перший урок і закінчується, як отримається. Буває, що і до 4 до годин вечора. Годувати військових та бійців тероборони – це той посильний вклад для перемоги, що можуть зробити вчителі зараз. Від роботи ніхто не відмовляється, говорить вчителька української мови та літератури Олена Піскун. Ну, Неважче, щоб в нашим стояти там, щоб наші наше мирне існування. Аби почути скоріше радісний сміх дітей в коридорах школи, готові працювати стільки, скільки це буде потрібно, говорить заступниця директора з виховної роботи Людмила Письменна. Тому що це поклик серця. Ми хочемо, щоб наша земля була вільна від цих расистів, від цих окупантів. Ми хочемо жити під мирним блакитним небом. І тому ми, що можемо, то й робимо. Ну а хто, як не ми? Як ми можемо покинути наших хлопців? які стоять, захищають під обстрілами, в холоді, в окопах. Це наші хлопці. Ми їх любимо, ми їх звідси за них молимося, ми їх звідси виражаємо. Ольга Рудам, новини на суспільному, Миколаївщина.